Daniel Zamfir intră la rupere după decizia PNL, nu o să mai fie nevoie să fiu exclus din partid, o să plec eu. Atacuri în rafal la adresa lui Orban Senatorul Daniel Zamfir spune într-un interviu ar fi ce în spatele propunerii de excluderea sa din PNLZ-e lobbyul bancar sublinierei alifnurilor, care l-au sucit pe presubliniere din teleformaciuni Ludovic Orban. Daniel Zamfir acuz PNLC, de când este condus de Ludovic Orban, închide ochii la abuzuri. Biroul executiv al PNL a propus excluderea lui Daniel Zanfir din partid, între altele pentru o presupus apropiere de PSD, care i-a susținut proiectele de legi în Parlament. Decizia trebuie confirmată de Consiliul Național. Aceste proiecte au fost inițial acceptate de domnul Orban, după care cineva sau ceva l-a sucit pe domnul Orban sub i-a decis că aceste proiecte nu mai trebuie susținute de PNL, justificarea fiind ce bencile sub liniere ifnurile practic sunt electoratul de dreapta, iar aceste legi de electoratului de dreapta. mie nu îmi place tipul sta de politic. Politica asta în tran subliniere, adică nu sunt în parlament, acolo se fac legi doar care se servească electoratului meu. Adică se fac legi în momentul sta care servesc sistemului bancar subliniere ifnurilor", A declarat Daniel Zamfir, potrivit News.ro. În lectură cu ceea ce l-a sucit pe Ludovic Orban, senatorul susține, nu e nici o noutate sublinierei nu e prima dată când lobbyul bancar sublinierei al ifnurilor a acționat, acționează sublinierei acum, prin diverse mijloace. Iat, secretarul general al PNL este un posesor de ifn. Publica e, subliniere IT, ceea ce e un lucru extrem de nepotrivit, ca secretarul general al partidului, care este proprietarul unui IFN, să ias public, să conteste această lege. Domnul Robert Sigartum, secretarul general al partidului, este proprietar de IFN. Am Fir spune ce nu a mai vorbit cu Ludovic Orban din vara anului 2017, n-a dorit niciodată acest dialog cu mine. Ultima discuție pe care am avut-o cu domnul Ludovic Orban a fost în vara anului trecut, când i-am prezentat proiectele de legi. Pe 5 iulie, I-le am subliniere-i trimis pe e-mail, le-a studiat subliniere-i la sfâr subliniere-itul anului, adic dup să luni de zile, aie, subliniere IT public se spun mi de afar din partid, dacă continui cu aceste proiecte. De atunci, nu mi-a răspuns la telefon, nici la mesaje. Daniel Zamfir a pus PNLC, de când este condus de Ludovic Orban, închide ochii la abuzuri, îmi doresc să se ajung la acest Consiliu Național, pentru ce, dincolo de excluderea mea, cred ce un lucru este mult mai important, care este poziția PNL vis-a-vis -vis de abuzuri. Am văzut ce, de când este Ludovic Orban pre subliniere PNL închide ochii la abuzuri. Abuzuri de toate felurile, plecând de la abuzurile procurorilor subliniere IAT, aici, abuzurile concrete pe care le fac cei din sistemul bancar subliniere IFNurile. Senatorul ia în calcul o amisie din PNL, înaintea confirmării propunerii de excluderea sa din partid, când vresc foarte bine în momentul stau. Nu vreau să mirosesc energiile, să lupt cu colegii mei de partid. Poate ce această decizie nici n-ajunge să fie luat, pentru ce, dacă eu constat ce PNL îmbrăcii sublinierează politica lui Ludovic Orban de a închide ochii la abuzuri, nu o să mai fie nevoie să fiu exclus din partid, o să plec eu. N-am să merexesc niciodată într-un partid care închide ochii la abuzuri.